Ποιος θα τολμά, ποιος θα αγή να τα ανοιγήσει Ποιος θα τολμά, τολμά, ποιος θα έχει φάτω στην καρδιά Ποιος θα τολμά, τολμά, ποιος θα κάνει αλματα στον δάσο Ξαχνούμε κάποιον ιό; πες μου ποιος θα τολμά Ποιος, ποιος θα προβλήσει, τα πλάσματα της φύσης Ποιος θα σκεφτεί, να πιάξει σνάγκια το λαθιό Ποιος έχει μια τι